એ જવું ના મળી હોત મારું થો મારું થો મનડા ની વાત માં કને જઈને કયો એ જવું ના મળી હોત તો અમારું થો અમારું થો દલડા ની વાત માં કને જઈને કયો